Из списъка попаднаха Славчо Христов, Бай Миле и Брендо. Това бяха все хора свързани с бизнесите на Маджо. Това ме накара да умея. Не ме вълнуваше ни славчо, ни цялата им мръсна игра. Естествено, нямах намерение да убивам никого. И единственото, което ме трезаше в случая беше дали Маджо знае, че вече има поръчки върху неговите верни кучета. Трябваше да се обади на Сашо Стоканьов, мой стар приятел и работник, когато на времето всички ниричахме Крейзи.